السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اليوم هيلوكس 2022 جي ار سبورت الفئة الأقوى والأجمل وبلون مميز جي ار سبورت فئة جديدة حصلت على تحديثات بنظام التعليق وإضافات جمالية رياضية مميزة السيارة بمحرك بنزين 4000 سي سي في 6 بقوة 235 حصان وعزم 376 نيوتن السيارة بشبك أمامي مختلف بكتابة تويوتا وبكاميرا أمامية الأنوار فل الليدي والصدام بحساسات أمامية الشكل الجانبي بجنوط ألماني مقاس 18 إنش والرفارف بنفس لون السيارة المرايا باللون الأسود وبإشارات الليدي وأنوار ترحيبية وكاميرا جانبية وبطي كهربائي وهذا الشكل الخلفي بجناح وأنوار الليدي وبكاميرا وحساسات خلفيه استهلاك البنزين تمشيك 9.6 كيلو باللتر الواحد ومن الداخل المقاعد جلد مع الكنتاره أو ما يسمى بجلد الغزال الناعم ومقعد السائق كهربائي المقود بتحكم بشاشة الطبلون والشاشة الرئيسية وجير شيفتر للتحكم بالجير من المقود التشغيل بضغطة زر والشاشة تدعم الخرائط وابل كاربلاي واندرويد اوتو السيارة بدبل خفيف وثقيل وبدفلوك خلفي وبتكييف اوتو بدرجة حرارة مستقلة للسائق والركاب وهذا الصف الخلفي بفتحات تكييف خلفية السيارة متواجدة في البحرين للسيارات ومتوفرة باللون الابيض والاحمر والسعر والعنوان وارقام التواصل في وصف الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته